छोटे बाकी चाह पी बाकी छोटी जल्दी चाह बनापा बनाये आ तो कई मनस आ ट नहींट आर कई हम नहीं कहीं એ ભાઈ આ શક્તિ વાતો ને ગધ છે આ છે ચાલ પૈસા ભાઈ ભાઈ ગર્દન ઉડી જશે સાત વાગે આવશે તમે બકરા તમને ભીડ આજે પહેલા અમારા બકરા છે ચપ્પુ તમને ભીડ બોલે ये बट เสียงครับอยู่นี้เสียงตะลุงตะลุงครับนี่ครับเอ๊ะนี่โอ๋ 2 2 ये बट का स्किल लाओ नहीं भाई ए 400 रुपए बिस्किट बिस्किट कहीं वाला वाला नहीं मुझे या જોઈને ચાલ્યા જેવું દેખાય કે નઈ હાલ ચાલો ઠીક ફોટો ને આપણે લખી દો ટી કેવાય બેસી લખી દો બે ના મળે સિગરેટ સિગરેટ તો ભાઈ રોજ મફત લેશું બરાબર છે સિગરેટ બિગરેટ બંધ થાય રોજ જ પૈસા મારી મળી જશે તારે મળશે બરાબર છે મારી સાથે બધા ચમણી ના ચાલે પેલા લોકો સાથે ચાલે ફોટો બેસ્ટી આવી કેમ કમેન્ટ મારે म भाई कमेंट सुपर लखर ओटो करेक्शन तो यारेक्शन सुवर लखर काफी नाइको इनो केहरो ना मतलब है आपरे खरेकर सुवर ला अपन खरेकर सुवर के मांगतो तो अपन हो यार तो यार ए ए जो कोनी कमेंट आई जो जल्दी जो आजा तेरा मार ले कमेंट बात तुम क्या कहती है वाथ वाथ मैं बातू मैं बातू तू तुमने ब्लॉक मारो छु हूं तुम्हारी साथे बात नहीं करू બે યાર આ તો વાત કરવાનું ના પડે છે ને આવા દસ માલ તો પણ મેળો ભાઈ લઈ આવ્યો ઓડી બોડી વગર પણ બરાબર ને तमन्ना रही मेरी यही तमन्ना रही मेरी तुम ही तो मेरी पहचान तुम ही तो मेरी पहचान हो तुम्ही तो मेरी मुस्कान हो तुम ही तो मेरी मुस्कान एक ઓ બબુડી નો ફોન આવી ગયો પણ અંબર તો ખરીજ બે બે છે પણ આવ્યું ખરું ભાઈ પણ સેટિંગ તૂટી ગયું ખાવા માં બે મને તો છાતી ટીકો મારતો ગમે સેલ્ફી પેલા સારી આવી ને હલો બાપુ શું થયું રસ્તામાં બાપુ જો તું કોણ બગડે મેં તમને એક બોલાવવા દીકરા તમારી માં જોડે તમારી માં જોડે સત્તર મી વખત સાચો તમે તમારી માટે બીજી માં સોઢી લાગી છે બેટા હું બીજી અઢાર તમે મારા લગ્ન ની જોડે દીકરા હું તમને એક વાત કેવું દીકરા દીકરા મે તમારે એક એક લાખ દીકરા મને <coughs> बम्मा गरीब मानस ने जो करो बीजा जल्दी जल्दी चलो भाई आप करे माली जाता है ધ્યાન આપશે ના તું આજે છે આપણી પાસે લાવીશ ના કપડા લાવીશ લાવીશ ના લીશન ભાઈ આ કુપન છે ને ઘસવા માટે આપડા પૈસા હજાર રૂપિયા પેલા ગયા પોઈન્ટ મજૂરી કઈ રીતે બધું ફોક માં આપડે બધે પગેલા કે મંદિર ચર્ચ ગુરુ દ્વારા બધા ભગવાન આટે પણ આપણી આપીજ છે લોટરી મળશે દસેક કરોડ લાગી જશે पर तो चोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खास ભગવાન ચાલ હવે ભગવાન આવ્યો ઘુસીને મારેકિતા મને હાર્ટેક નથી લાગ્યો એક તમને એક ફૂટી કોડી નઈ આપો મારા હિસ્સા માંથી બરાબર છે ને પૈસા હવે તમને ખબર છે ને તા ભાઈ આટલી બધી તમે વાત માય જો લાગી ગયા છે લોટરી હવે શાંતિ રાખજો દાદી પણ લોટરી લાગી છે આ કેમ હશે ગદારી કરી ગયો પૈસા જોઈએ આપણી હતા ને એવું પણ કે ના તમે કર્મ કરો ફળની ચિંતા ના કરો તમે કર્મ કર્યા કરો ફળની ચિંતા ના કરો ભાઈ આજે કાલે બીજી ના લાગે ตลอด નું લાગ્યા કરસે ભાઈ લાખ સે લાખ સે વો 3 લાખ સે લોટરી લાખ સે લોટરી લાખ સે ઘણીવાર વધુ ધીરજ રાખવાતી ફળ મીઠું નહીં પણ સડેલું પણ મળે છે તેથી જે ટાઈમે જે ફોર્મળે તે અપનાવી લો જો તમને આ વિડિયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઈક કરો શેર કરો સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું પણ ભૂલશો નહીં